Ötən həftə hökumət parlament qarşısında hesabat verdi. Bir vaxtlar Şirin zərdaqlı da dinç durmayıb, meyxanasıları çağırmışdı tongal ətrafına və onlardan tələb eləmişdi ki, xalqa hesabat versinlər. Meyxanasıların bir yaxşı xəsiyyəti var, xeyirdən, şərdən qalmırlar. Sağ olsunlar, Şirin kişinin sözünü yerə salmayıb, tongal ətrafında düzlənib, cəm olub Novruzda ocaq başında təbrik deyək Azəri millətinə biz adlı qafiyyə tutub və xalqa hesabat vermişlər. Bayram vaxtıda qoy o çişinin ruhu da şad olsun. Başlayın. Ədcəm ha. ha. olub noruzda, ozaq başında Güzəm olub moruzda ocaq başında ha. Təbriş deyək Azərimillət <gülüyor> nə biz hey. Təbriş deyək Azərimillət <gülüyor> nə biz <gülüyor> Az sağlığına o qədər şərab içildi Nə qədər ot var idi, hamsı beçildi İşimizdir 2004 seçildi İşimizdir 2004 seçildi Heyran olaq onun cəsarət biz Heyran olaq onun cəsarət nə biz Cəm olub ruhda ocaq başında təbrik gazəri qazəri millətinə bizə əşin dayı əcəb gəlib Hala, bir oxuyanla o qalmıyır dala Süz onu elə təriflə düz az qala Baş əyək önündə şəxsiyyət nəbiz Baş əyək önündə şəxsiyyət nəbiz Cəm olub Novruzda oca başında Təbrik diyək Azəri millət nəbiz Təbrik diyək Azəri millət nəbiz Şən özü öz doğru yar gedəndə xonçadan qoğal oğur yar gərək fikir verək hərəkətinə biz gərək fikir başında təbrik diyək azərlı biz şirin dayını izləyək ömür boyu səbr eləyək gözləyək azımızdan söz deyək qoşulmıyar özgəni söhbət biz qoşulmıyar özgəni söhbət nə biz cəm olumuz da ocaq başımda təbrik deyək ağzəri millətinə biz ocaq yandır bu aydınlıq gözündə hə amma məntiqdə qalmayıb sözümdə Gəyim vardırsa qoy qalsın özündə Göz dikmərik özgənin qismətnə biz Göz dikmərik özgənin qismətnə biz Kəm olub mu oluruz başında Təbrik deyək Azər millətnə biz ha, şirin dayı ortada pərdədür ki İstədadı onun içərdədür ki Şov biznesdən o elə yerdədür ki Allah düşməyək onun vəziyyətnə biz ha, Allah düşməyək onun vəziyyət nə biz çəm olub molruzda ocaq başında təbriş deyək azəri millətinə biz təbriş deyək azəri millətinə biz amninin əmşedi hac damışdı meyxananın başda tacı danışdı məninin əmşedi Başta tazı danıştı, çirin kişime ilə ağzı danıştı. Bir bakmırıq kimin şikayetine biz, bakmırıq ah, et kimin şikayetine biz. Evet. Zəm olup novruzda, ocal başında... ...tevrin çiçek mazeri milletine biz. Ay şirin dayının zerri, yoktu günahı. Zerdablıdır temirəm şifahi. Herkesi bir cür yaradır ilahi. Bunu da yazar Allah'ın cismetine biz. Qulu da yazar Allah'ın mizmet biz Cəm olumluğunuzda, oca başında Təhrik dəyək Azər millet nebiz Aşirin dayı üçün kurar ik ziyafet Konaqlar da gələr oraya nəhəyət Kişler bizim üçün əliyir məşəyət Teşəkkür dəyə girsin ey et nebiz Teşəkkür dəyə girsin ey et nebiz damı Novruzda ocaq başında təbrik deyək azəri millətinə biz təbrik deyək azəri millətinə biz Allahdan başqa kömək kim kes eliyir can edən bax o müqəffəs eliyir Mən bilmirdim şirin kişi meclis eləyib Gelmişik mübarizin davetine biz Gelmişik mübarizin davetine biz Zəm olub növruzda, ocaq başında Tebrik diyək azəli millətine biz Ay Şair odur diyər, götür, koy eləyər Ele salar hamsını, koydur, koy, koy eləyər Şirin kişi palalarına, koy eləyər şirinçi kişi paralarını elə boşlar orada vaxt müşayət nə biz boşvarıq musiqinin müşayət nə biz xəm olum novruz və ocaq başında təbrik diyək azəri millətinə biz təbrik diyək azəri millətinə biz mən varam belə qismət belə olacağa rəy yetədilmərsə qanacağa ağır cərgə son qoyar həyatım məsib etmə son qoyar həyatım məsib etmə bir cəm Ocaq başında Tebrik diyək Azər millətine biz ay Biz daş qoymamışıq sizin daşımıza Ab gün edin keleksüzün yaşımıza Şirin dayı oyun açar başımıza Ezəldən belə düşk ki nə biz Eləbdən belə düşk ki nə biz Can olub moruzda, ocaq başında Tebrik azəri Azər millətine biz Hə namic kurban olək Azərbaycana Bizi ocaq aparır köhnə dövrana Gəl uyməyək başqa dinə imana Baş əyək İslamın şəriyyətinə biz Baş əyək İslamın şəriyyətinə biz <Sessizlik> Cəm olub Novrusda ocaq başında <Sessizlik> Təbrik dəyək Azər millətinə biz Təbrik dəyək Azər millətinə biz Çanı gəlmişik giyib doymağa Və söz sinəsin soymağa Çıxmışıq qulpa, yenə qulb doymağa Biz çıxdıq qulpa, yenə qulb doymağa Yazlar mübarizim, bu şirket ne biz? Yazlar mübarizim, bu şirket ne biz? Cən olum Dovruzda, ocaq başında Tebrik, Tebrik dəyəy, Azər millet biz? Lan, bir alda ki ocaq yanırsa Gələn insanlar oradan atlanırsa Bu dünyada Allah kim danırsa, Bir yer de keçir, biz? Bir yerdə de keçir, biz? Molov Novruzda ocaq başında təbrik deyək Azərbaycan millətinə. Hər nə yerə kimin ürəyi dağ olsun, yaraşmaz sözümüz fırıl olsun. Ocağı yandıranın canı sağ olsun İsimmişik onun hələretinə biz İsimmişik onun hələretinə biz Can olub Novruzda ocaq başında Təbrik deyək Azər millətinə biz Təbrik deyək Azər millətinə biz hə, Bizi yaradan düzdür, pərverdigardır Torpaq uyandı səhv meyvədi bardır Aşikar onsuzdakı aşikardır Axtarırıq həyatda xəlvət biz Axtarırıq həyata xərvət nə biz Cəm olub novruzda ocağın başında Tebrik diyyəy Azər millət nə biz Aa, Haqqı əgər görsək gərek dam ya Yalancının sözünə aldam ya Ocaqda işinək ammayam ya Düşməyə gün ən uza şiddət nə biz Yoksa pastiyanlı düşək çəht nə biz Yoksa həm rəşə düşək çəht biz Cəm olub noluruz ocaq başında Təbrik diyək Azərəli millət biz Təbrik diyək cəmaati şəh dedək Kana ilə çalışırıq ki, ah dedək Şey i̇cad edək, çatmarıq səbəbkəri şöhrət nəbiz Çatmarıq səbəbkəri şöhrət nəbiz Kəm olub Novruzda oca başında, təbrik deyək Azər millətinə biz Kəm olub Novruzda oca başında, təbrik deyək Azər millətinə biz Novruzda adətdir, hamı bayram tongalının üstündən hoplanır və bütün ağrılarını odun üstünə tökür Vallahi o ocağın, o odun halına yanıram, bayram tongalı o qədər ağrıya tab gətirə biləcəkmi? Sualı bıraxıram, sizin öhdənizə təkrar edirəm, Novruzda adətdir, hamı bayram tongalının üstündən hoppanır. Mənim də vaxtım çatdı, gedirəm, siz də gedin, hoppanmağınızın dalınca hoppanın və çalışın, salamat qalın, salamat qalmağa dəyərsən.